Τα μέτρα καί σταθμόι. Τα σουνεχέ, τα ολένε μετρούμεν. Τα diugre, το κοί. Τα ξέρα, με δίμνοι. Τα ενεργέ, τα ταλάντοι. Κάι σταναχέ, στα τερ, Εν στα τερ, πρώτον εστίν ο ζουγό. Εν μέσω του ζουγού ho axon anocen he labe to hemizdugion en he ho kanon kineitai amphoteros plastinges eisin ton skoinion e kremomenai to hemizdugion hostasmos ta en σταθμίζει. το εξ Εν δεκνύσιν, ει, ει, εις εστίν, με,